الهند أكبر ديمقراطية في العالم وثاني أكبر تعداد سكاني في دولة في العالم مليار و400 مليون نسمة مساحتها 3 مليون وثلث المليون كيلومتر مربع تقريبا لفهم هاي الأرقام الكبيرة أن تعلم بأنه 174 طفل بيضيعوا يوميا من أهلهم في الهند نصفهم فقط للأسف بيرجع والنصف الأخر بيختفي إلى أبد سابع قوة اقتصادية في العالم وثاني أكبر جيش وهي قوة نووية النظام السياسي في الهند ادرالي برلماني دستوري جمهوري واهم منصب فيها هو رئيس الوزراء وهو حاليا ناريندر مودي ومن وجهه نظر مراقبين ومهتمين بالشان السياسي يعتبر متعصبا ومثيرا للجدل في كثير من قراراته وتصرفاته. يوجد العديد من الاحزاب والتوجهات الحزبيه في الهند ودستوريا الدوله علمانيه لا دين لها الا ان الدين حاضر في شتى المجالات يكفل الدستور والقانون حريه العباده والمعتقد يشوب المشهد في كثير من الاحيان بعض الحالات التطرف والاساءه ولكن بشكل عام تذوب وتبقى السمه العامه في هذه البلد هي التعايش. يشكل الهندوس نسبه 80% من السكان والمسلمين حوالي 14% والمسيحيين اثنين ونصف تقريبا والسيخ اقل من 1% وبقيه الاديان كذلك تتناقص في النسبه. يوجد بالهند مؤسسات تعليميه عريقه وتتلقف الشركات العالمية خريجيها لما يتمتعوا من قدرات أكاديمية بالإضافة إلى مهارات شخصية بحكم أن المواطن الهندي يتعرض لصعوبات وضغوطات حياتية تجعله هو بالطبيعة إنسان إداري يفضل أبناء الأقلية المسلمة في الهند 2 مليون نسمة لكن هي أقلية مقارنة بإعتداد الشعب يفضلون العمل في الأعمال اليدوية والحرف والتجارة على الوظائف الحكومية والجيش وخلافه مما أدى إلى ضعف صوتهم وتمثيلهم في الحياة السياسية الجدارية هاي مثلا صخر رملي طعم بالرخام كله شغل ايد من الأوقات، هذا المحراب الرئيسي، في أكثر من يعني التجويف هذا كتجويف المحراب في أكثر من مكان، ما شاء الله، شيء طبعاً في آيات قرآنية في القرآن، كله طبعاً كمان شغل يدوي، القبة، إحنا واقفين تحت تقريباً تقريباً، متوقع how many متر؟ طيب هون الله بها 12 متر ما شاء الله الارتفاع اه كله شغل يدوي آه. يعني التفاصيل دقه التفاصيل وتفاصيل التفاصيل كله مشغول بدك عالية بركة للوضوء هذا هو المعبد هم سموا المعبد الجولدن تيمبل يعني المعبد الذهبي ولكن هذا في دلهي طائفة السيخ طائفة دينية في الهند حول العالم تعدادهم على ما أذكر 50 مليون رجل ما بحلق أي شارة من جسمه ماذا حياته كثير ناس منهم التزمين إضافة إلى أن الرجل يرتدي على رأسه التوربان التوربان اللي هو زي حجاب او الاشارب اللي بتلبسه النساء عندنا بيغطي راسه ممنوع انه يكشفه النساء بتتفاوت درجاتهم في تدين يعني الاكثر تدينا بعطيها المعبد خنجر صغير دلاله عنها ملتزمه راح احاول اصوره كمان مره واحده فرجتني اياه دلالة عنها ملتزمه جدا في الدين المعبد هذا من من مزاياه انه بيقدم وجبات طعام مجانيه للفقراء وبعض السياح الاجانب والعرب بيجوا وبيقيموا هون وبيتناولوا الطعام مجانا في المعبد، لكن هذا حكم شرعي لانه في ترويج للاكل والاقامه في مثل هذا المعبد، كمسلم ما بصير كل شيء الا به لغير الله. وكاجنبي او كشخص جاي من العالم الغربي عندك امكانيه تسكن في فندق وتاكل فمن الافضل انك تعف عن طعام الفقراء اللي بقدموا لك فيها أه تبرعات بتبرعوا بالطعام وبالدواء. يعني اللي لاحظت كمان انه اللي بيكون مع وصفه دوائيه بيجي بيصرفها من هون مجانا. بستغرب كثير من شخص بيقدر يقطع تكت فيزا وبيجي بيشارك الفقراء والمحتاجين وجبات طعامهم والمنامات المخصصه لهم، يعني مش لطيف كثير الموضوع، اذا بدك توفر وفر في مجالات ثانيه. اصلا الطعام هون مش غالي، يعني تقدر تشتري خضار وفواكه تشبعك طول اليوم باقل من دينار. الحذاء وبتيجي حافي أساس تخش على المعبد ممنوع طبعا التدخين ممنوع مش عارف إيش شغلات كثيرة ممنوعة وبتدخل في هذا الماء تغطس أرجلك وبتطلع طبعا هم المتدينين بغسلوا أديهم زي نظام الوضوء يعني ووجوههم ولكن أنا مش غاسل كل واحد يرتدي توربان ها؟ داني دس، أوكي. بتحط إشي على رأسك يا سيدي طريقة بواخرة. أصير إشان تكون عاري الرأس. بغطسوا بالماء هاي، بتطهروا من ذنوبهم وخطاياهم. عندهم لفت انتباهي مسموح المشروب ولكن ممنوع الدخان منع باتا. يعني صعب إذا ما كان مستحيل تلاقي شخص بدخن من هاي الطائفة. اول الاشخاص الاثنين بيكونوا كثير اكيدتهم خالصه يعني بيلبسوا اللباس هذا وبيمسكوا الرمح داخل المعبد ممنوع لغيرهم. what's the material of the drums the golden color this one no the other one that one steel no the other that one huh? that one that was a stone stone yeah but the the golden color no, painting no it's painting uh, and Faint. gold inside all is gold all is gold yes This, can I go inside yes yes I okay. can go and it's gold pure gold yes all the walls all the yes you go inside and then really <laughs> okay thank you <tune noise> تمام انا ما كنتش مصدق بس فعليا ذهب على مظهري وشكلي ولكن ما مانع بدخولي هذا الرجل اكثر اي مقاتل وماسك بايده صولجان تضيع بيقول لك انه التصوير ممنوع، قلت يا سيدي على طول بس بقدر اتناول صوره من بعيد عشان اوضح لك الذهب المستخدم في تشطيب او في ديكور الموقع اللي بيقعدوا يحطوا فيه الكتاب المقدس ووتلوا التراتيل بطريقه مستمره. والزوار بيجوا ويتباركوا وفي منهم بيقعد طبعا زي الصلاه يعني عندهم صلاة هيك وطريقة هاي وقعد يسمع كل شيء أتوقع بدي قرب شوي قدر الإمكان واضح جدا الذهب ذهب الخالص المستخدم في القببل والسقوط والتشطيبات وهكذا انتبهوا لك إذا كنت بتصور يزعروا شوي <تصفيق> I'm a soldier, I'm a hero. I'm a hero. I'm a hero. I'm a hero. I'm a hero. I'm a Because he wants to keep his children yeah, yeah, with him. Yeah, yeah. They take care after he married you after you he mean married. If, he, if he get married, the, his children will, will be angry? They, angry, uh. very angry. No, he also don't want. He, he, do, he, do, he don't need wife? Yeah, no. She dies from Corona, right? Yeah, yeah. The only one marriage. One I'm one so is sorry. Very honest man, that's why I like you. It's easy to get a conversation or anything. I'll tell you about someone I had before. What happened in my life? I'll tell you about my life. وانه زوجته متوفية وحزين ومش راضي يتزوج عليها، الاولاد يظلوا معه. زي ما كل بلاد العالم فيها كل مجتمعات بتعاني من نفس الاشياء وبتحس بنفس المشاعر على منصة لانه غنموها في حربهم مع الباكستان. طبعا هسه مو باكستان وضعهم جيد